إذا نظرنا حولنا سنلاحظ أن جميعنا متواجدين في الهاتف الذكي وقت طويل يوميا وفي هذا الفيديو سأخبركم أربع معلومات مهمة يمكنكم استغلالها لزيادة مبيعاتكم في موقع إيباي من خلال تطبيق الهاتف الخاص لموقع إيباي مرحبا أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست خبير في مجال التجارة الإلكترونية لا شك ان استعمال الهواتف الذكية يكتسح نمط حياتنا وفقا لبيانات الفيسبوك حوالي مليارين شخص يستخدمون الهاتف الذكي على أساس يومي و 90 من مستخدمي الفيسبوك يتصفحوا عن طريق الهاتف المحمول. ايضا موقع ايباي 70 بالمئة من, من الزبائن في موقع ايباي يشترون منتجاتهم من خلال هاتفهم في سنة 2017 الزبائن الأمريكية اشترت منتجات فقط من الهاتف بمبلغ 80 مليار دولار لذلك يجب علينا ملائمة صفحات مبيعاتنا للزبائن الذي يشترون من الهاتف الذكي لأننا عندما نعلن صفحات مبيعات نحن سنراها فقط من الحاسوب. ويوجد معلومات مهمة يجب الانتباه إليها لتحسين صفحات مبيعاتنا في الهاتف أولاً عند إعلانكم المنتج للبيع ادخلوا للصفحة من الهاتف وتفحصوا مبنى الصفحة من خلال الهاتف ثانياً موقع إيبي أدخل عامل جديد في تطبيق الهاتف الذي يسمى بالفيو ايتم الذي يمكن الزبائن رؤية وصف قصير عن المنتج وهو عبارة عن نص مكون من 250 كلمة يسحب إيبي هذا النص من مربع وصف المنتج مما سيبين للزبائن بعض المعلومات عن المنتج ليشجعه لشراء المنتج ثالثا بخصوص إدخال الصور في وصف المنتج أنصحكم إدخال صور صغيرة الحجم لأن شاشة الهواتف الذكية لا تستوعب صور كبيرة فإذا أدخلتم صورة كبيرة ستغطي مساحة الشاشة ووصف المنتج لم يظهر رابعا بخصوص الفيديو في الوصف إي سنة 2017 منعت إدخال فيديو للوصف أولا بسبب أنه كان خرق لموقع من خلال الكود الفيديوهات وثانيا تؤثر على مظهر صفحات المبيعات في الهاتف أتمنى أنني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدت من هذا الفيديو أرجو كتابة أي تعليق عن الفيديو تحت وكتابة من أي دولة أنتم يهمني جدا من يشاهد هذا الفيديو ولا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت أيضاً أنصحكم الاشتراك في صفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إي بي وأمازون أتمنى لكم النجاح بمشروعكم والكثير من المبيعات سأراكم قريباً وشكراً لمشاهدتكم هذا الفيديو